داره چیکار میکنه؟ داره چیکار میکنه؟ نشون نمیکنم. چرا از اون در اومده؟ خب در ورود دیگه در کی گفته اون در این ور. هدفو نمینه اون سمته. چرا از اون سمت اومده؟ بیا بیا از همین زیر بیا این کجا این؟ تو از کجا ورده؟ اونجا بود برداشت. خیر ببین اول سه تیر قلیق زن خوب تو فنگ خورش کنم چیجی کمرش بشکن کن چی کمر کیو بشکن اونای که این سر نکمر ببین این زمان آزاد با خیر امبار میشه خب، حالا سازش می‌بزه داخلش کجا بوداش می‌بزه سازش می‌ب ببین تو داخلش می‌زد نسامیه. خیلی خوب. حالا به من. خیلی خوب. نشونه برو. کجا؟ هدفو. چی رو کجا؟ هدف. همدیگه هدفو بزن هدف. خیلی خوب. چنجوری گرفتید؟ چی می‌گیرم؟ این قشنگ باید زیاد بخور. توی کتف. خیلی خوب. از این روزنه دید. باید شما نوک مگسه‌گو. الان چرا زدی؟ خب دیدم چی دیدی؟ مگسر رو واح او منزه اون مگس نبود به این میگم مگسه ات خب؟ خب دوباره کن چند تا دیگه زیاد زیاده همه رو برز بیرون هم؟ همه رو بیرون به نگم سمیه با. ببین شما هر وقت از این روزنی دید نکه این مگس اگه ای. زیر خالص یار دیدی و الان چرا زد؟ خوب دیدم چیو؟ خاله خاله چی؟ خالص یار کی دیدی؟ همه نان دیدم کنند خالص, خالص. خالص. خالص. خالص. خالص. دوباره پریش کن دوباره دوباره پریش کن میده به من تو بده با پرو پر آقا ببین <تصفح> خوب دقیقت تو فنگی گرفتی یه, یه پا جدا نشونه میری به سمت هدف خب؟ آه. گفتم از این روزنه دید نوکه مگستن و از زیر خال که ببینی شلیک میکنه کی بهت گفت شلیک؟ این کارای که گفتم انجام دادم من کی گفتم شلیک؟ خب اصلا بیا خودت بجنگ. بيجي... بگی. ولش کن. چیو؟ تو فنگو دیگه. خب، سه تا شیره قلقی گفتم الان می‌زنیم. بزن. سه تا زیر بزن. بزن. یکی دیگه بعدی، این چونه بگی؟ تیر خودت نباد پرتاختن این خودش میزن نیاز اینجوری کنی خودت بزن تیر ثبامان بزن اینو میخواب اینجوری بزنم؟ نه نمیخواب، این ساعتش اول بزن حالا بزن، بیاد جلو سیفا اینو بگیر اون کو با. که کجا زده؟ بزر سر اینجا زده ببین، الان سیب لعواز میکنم، میزن اینجا؟ <تصف> امیروسی بیلی خیلی بهتون میاد، نفذش نکنیم سیبل به این میگن سیبل oh. سیبل اوکه okay. okay. فهمیدی کجا بزنی که بزن دیگه چیو بزنم؟ سیبل... چی شی... سیبلو نشونه گیری کن آم پرش کن نفسو تا حبس کن <تصال> <تصال> چرا که قیمز شدی؟ نفسو تا بیرون دو بیرون <تصال> خب میگی نفسو تا بده تو بچه نمیگی بدم بیرون میکنه بارد بگم نفسو تا بده بیرون پس بس بچه میگی نفسو بدم تو به خاطر اینکه لرزش این که توفن کمتر بشن رو دستت کرد بعدی که گرفتی باید بزنی هدفو برای اونه آره الان نشونی کردی حب نفستو حبس کردی باید بزنید نفستو حبس کردن بزنم؟ بزن خیلی خوب نشونا گیری کن نفستو حبس کن بعد میتونی <تصفح> الان کی نشونا گیری کردی عالیه فیشن یادم خیلی خوب حالا معلمش کنید کنید